السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہرین شہر ایس ایس آرٹ گیلری ٹوڈے نیو ویڈیو نیو ایئر فسٹ جنوری نیا بہت بہت, بہت مبارک ہوں آپ سب کو اور اکارڈنگ محرم الحرام ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو انگلش برٹش آج ان لوگوں کا نیا سال ہے تو بہت بہت مبارک ہو سب کو ہیپی نیو ایئر and today میں video is handmade fancy earrings ایئر رنگس کہیں جانا ہوتا ہے لڑکیوں نے جھٹ پٹ ویئرنگ کرنی ہوتی ہے کبھی کیجوئل میچنگ ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی دیٹس وائی وائی ہیو ٹو چوزن سم آرٹسٹک جویلری وچ از میڈ بائی ہینڈس اینڈ ڈفرنٹ پرلز تو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں بالکل سمپل ہوتی ہے ہائیجین پرابلم بھی نہیں ہوتا ہو آج کے دور میں اسپیشلی ٹو میں ہر چیز بنی بنائی مل جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ ان کا ٹیکسچر ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملتی سوائے اپنے ہاتھوں کے تو ڈیٹس وائی مائی موم میڈس میڈ جولری اینڈ وچ اینڈ جوائن ٹوگیدر آپ آگے کے دیکھیں گے نیکسٹ بہت سارے ایئر رنگس بنائے ہیں بہت ساری بندیاں بھی ہیں اسپیشلی اسپیشلی اسپیشلی ایک اور بات میں نے آپ سے کہیں گی یہ تو مہندی مائیں آفر ہے یہ لڑکیاں وہ پہنتی ہیں اور ہم ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کو تو یہ ہماری مہندی مائیوں کی جو ہے وہ ڈیکوریشنز ہیں آپ اس کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اور پلیز کمنٹ کریں پلیز آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اور واچ کریں یہ سمجھیں کہ آپ ایک مدر انوینشن ہے اور مدر انوینشن کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور مدر انوینشن کو مدر ڈسکوری مدر ہسٹری کیسے بنانا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے جس طرح سے آپ آئی واچنگ کریں گے اسی طرح سے یہ جو ہے وہ ہمارے آئی کانٹیکٹ میں آئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا دیکھتے جائیں ویڈیو انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی باتیں شاتیں کر لیں کمنٹ کر لیں ویڈیو دیکھ لیں تھوڑی سی اور لائک کر لیں اور سبسکرائب کا دبا بات بس اتنی ہی ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے اور جو بھی میرے بھائی اور بہن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پیار اور محبت کے انہوں نے مجھے اتنی دی ہے وہ میرے چینل پہ آتے ہیں اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور تین چار منٹ میری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت شکریہ جناب اور دوسری بات یہ کہ ہر بندہ یوٹیوب پہ اپنا فن انٹروڈیوس کروا رہا ہے تو یہ ایک قسم کا فن ہے انٹروڈیوس جو میں کروا رہی ہوں اسکلفل ہے ہیکٹک ورک ہے ایفرٹ لیس ہے اسپیچ لیس ایفرٹ ہے اس کے اندر ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے چاہیے کہ اس کو زیادہ دیکھیں اس کو زیادہ زیادہ پروموٹ कर... کریں پروموٹ کریں گے تو ہی کل اور آج آگے جا دیکھیں گے آپ تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ اپنی کلچر کو کیسے پروموٹ کریں گے ہماری کلچرل مہنی مائیوں جولری سیٹ اپ ہے اس کا پلیز دھیان رکھیں اور اس کا شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں بنانا والے سردی بہت زیادہ ہے کبھی شوے پیئیں چائے شائے پیئیں کافی انجوائے کریں اور خوش رہیں اور خوش رکھیں دوسروں کو بھی اللہ حافظ <مس>